ki az aki elégedett? ki az aki tartózkodott? oké okay. szóval ugye azt látom hogy nem vagyunk elégedettek és mi baj van a jelenlegi világgal? hát most ez a világ amiben vagyunk ez Jobb, mint mondjuk négy évvel ezelőtt vagy rosszabb? rosszabb, rosszabb. De, jobb, mert valaki... De mi a jobb? Konkrétan? én is mondjuk minden Aha. És az, az azt jelenti, hogy neked jobb és a többieknek? Mert ugye én azt látom, hogy a lakosság nagy részének rosszabb, nem? tehát mit tudom én mondjuk mi egy év alatt nőttünk annyit mint előtte kilenc év alatt úgyhogy mondhatnánk hogy nekünk baromi jó de az most egy dolog hogy nekünk milyen, nem az a lényeg hanem hogy az emberek többségének milyen, nem? tehát én úgy gondolom hogy mindig az a lényeg hogy az emberek többségének milyen és nem az a lényeg hogy egyeseknek milyen, nem? tehát és ha a többséget megnézzük akkor azt látjuk hogy a többségnek nem jobb hanem rosszabb sőt nem kicsivel rosszabb hát most gondoljunk csak az inflációra tehát az hogy mit tudom hetente emelkednek az árak az valakinek jó? ki az akinek jó itt a teremben vagy skype-on hogy hetente emelkednek az árak? Hm? mikor volt olyan hogy hetente emelkedtek az árak? emlékeztek valahogy arra? Saját életünkbe? Én nem, nem emlékszem. Nem, nem, nem volt olyan. Sose. Sose volt olyan. Akkor te rosszul emlékszel. Olyan, hogy hetente emelkednek az árak, A legnagyobb infláció az 36%-os infláció volt a 90-es évek közepe előtt. Így van. Így van. Akkor volt a legnagyobb infláció, ugye az én nem mostan életemben hogy az előbe, a, a, az előző részében tehát nem a mostaniról beszélek és az a 36%-os inflációval nem volt olyan áremelkedés közelse mint most van ha visszaemlékeztek tehát próbáljuk reálisan látni azt hogy milyen világban élünk azért kellene reálisan látni a jelen világot mert gondold végig hogyha ilyen mértékben romlás van akkor mi várható? na nem az a lényeg hogy mi van hanem mi várható, mert ugyanis az emberek azok érdekesen működnek például úgy hogy addig hallgatnak míg tele a hasuk tehát addig vannak nyugton míg tele a hasuk, na most ezzel még olyan nagy gond nincsen ha megnézitek de ha így halad tovább akkor mi lesz ebből? Hm? tehát most gondoljátok végig ugye ez az infláció mit okoz például mondjuk ez az ástopp ez mit okoz tehát ha megnézitek a benzin az azt, azt okozta hogy egy csomó kis benzinkun tökre ment. tehát ez alatt az időszak alatt be kellett zárniuk tökre gyakorlatilag jó, azt most megszüntették, de van egy élelmiszer Ástop. ami azt jelenti hogy a végig gondolod a kiskereskedőket akik kisboltokban árusítanak, azok jellemzően pont azokat a termékeket árusítják, ami ástop van, az most mind tönkre megy, mind maradnak a nagyok, na most gondold végig ástopos termékeknek alapanyagot nem lesz érdemes árusi, termelni tehát ástopos termékek alapanyagait nem lesz érdemes termelni érted? mert az ástopos termékből valaki valamilyen kis hasznot akar vagy nem akar veszteségesen termelni akkor neki olcsóbban kellene venni a terméket, az alapanyagot, érted? de vajon a termelők fogják adni olcsóban? nem ami azt jelenti hogy ki fogja megvenni az alapanyagokat például a kenyérhez mondjuk a búzát hogyha ástopozzák a kenyeret vagy mondjuk a lisztet már ugye ástoppozták tehát ki fog akkor búzát termelni gondold végig tehát ezzel gyakorlatilag tönkreteszik a kis termelőket érted? a nagy gazdaságokat nem teszik tönkre, miért? a nagy vállalatokat nem teszik tönkre, mert azok van tartalékuk azok túlélnek ebben az időszakban de a kis cégek, a kis vállalkozások, mit tudom én, akik pár tíz vagy egy-két száz hektáron gazdálkodnak azokat simán tönkre teszik, miért? Hát nagyon egyszerű, arra megy ki a játék, hogy gyakorlatilag ahol csak megtehetnék ne termeljenek tehát amire befolyásuk van országokra azt mondom hogy megtehetnék tehát nem minden országra van befolyásuk ránk van az EU-ra van befolyásuk méghozzá nem is kicsi ami azt jelenti hogy például az EU-ban azt akarják elérni hogy az egész élelmiszertermelés az három cég bonyolítsa le az egész EU-ban Három cég. Sőt, ugye az a tervezet, hogy a világon az egész, vagy az élelmiszertermelés nagy részét az három cég bonyolítsa le. Érted? De ahhoz tönkre kell tenni mindenki mást, minden kisebbet, mint ők. Érted? És ha a kezükbe kaparintják az élelmiszertermelést, akkor szerinted milyen kaját fogsz enni? érted? mi lesz abban a kajába? milyen mérgeket fognak belerakni? Hm? tehát gyakorlatilag egy olyan világban élünk ahol lehet látni hogy mi felé haladunk ez nem utópia, gondolkodj, gondolkodj, érted? miért teszik tönkre a kicsiket? hát nehogy normális élelmiszer termeljenek, érted? A nagyok azok sose fognak már normális élelmiszert termelni, az felejtsd el. Nekik az az érdekük, hogy minél olcsóbban, minél több műanyag révén termeljenek élelmiszert. Hát azt tudod, hogy régen feltalálták a műtojást. A Kínában már forgalmazzák már év, sok éve a műtojást, érted? Ami tyúkat nem látott. És úgy néz ki, mint a rendes tojás érted? tehát kicsit reálisan kellene látni lehet hogy egyeseknek megy igen de mi lesz? honnan veszem majd élelmiszert hogyha három cég kezébe lesz az EU élelmiszer tehát ha megnézed az EU-t gyakorlatilag azt csinálja amit fütyülnek neki is mintha abnormális buta emberek állnának az EU élén, érted? hát gondold végig a szankciók amit a háborúval szemben csinálnak, a háborúzó oroszokkal szemben csinálnak, az nekünk, európaiaknak, eu mert mi szankcionálunk csak, meg az USA, meg még egy-két ország érted? azoknak a legrosszabb, az oroszok megröhögnek a markukba szó szerint tehát mit ami India felé nem is tudom 350%-kal növelték meg azóta az exportjukat mióta ö, szankcionálnak a, az EU, Érted? azt India a világ legnépesebb lakossága, már nem Kína, már India na most onnantól kezdve mondom onnan az oroszok röhögnek a markukban, minden szankció minket súlyt európaiakat, hát át kellene látni tehát engem nem érdekel, megmondom őszintén, mert az hogy milyen szankciók vannak én ezt megoldom, érted? de a lakosság nagy része nem tehát nem az a lényeg hogy nekem milyen hanem az a lényeg hogy az emberek többségének milyen, érted? tehát szó szerint én nekem úgy tűnik mintha ki akarnák írtani az emberiség javát ez nem utópia oké okay, olyan oltásokkal beoltottak milliárdokat amiben nem tudják az emberek mi van hát abnormális, hát gondold végig ez meg se lehet tudni sehol hogy mi van egy oltásban, bármilyen gyógyszert beveszel hát meg tudod nézni mi van benne érted? milyen mellékhatása van? na akkor az oltással kapcsolatban mit tudsz? milyen mellékhatása van? hol olvastad a mellékhatását? hol olvastad azt hogy mit mi tartalmaz? Hm? mi ez hogyha nem épírtás kezdete? mi az mikor azt csinálják amit akarnak, érted? azt tesznek bele a dolgokba amit akarnak, érted? mi lesz a lakossággal? Ki kell írtani az emberiséget, vagy mi van? hogy az emberiség jó részét. Reálisan kellene látni, attól, hogy a, mit tudom én, az 1%-nak, vagy a 3%-nak, vagy a 10%-nak jó, és mi van a 90%-nak? Hm? Mi van azokkal? Nem az a lényeg, hogy mi van az 1%-kal, meg mi van a 3 meg mi van a 10%-kal hanem az a lényeg mi van a 90%-kal vagy a 97-tel vagy a 99-tel, oké? Okay? a többséggel mi van? és ha megnézed, minden infláció a történelemben úgy működött, hogy tönkretette a lakosság életszínvonalát minden infláció vagy nem ismered a történelmet? és ez az infláció ez nehogy azt itt hogy ezt lezárják, hát megnézed ugye mit csinált a dollár? elkezded a háború és így ment fölfele és most mit csinál a dollár? így megy lefele, már lassan azon a szinten van mint volt megnézted ezt egyáltalán? tehát ami azt jelenti hogy a dollár folyamatosan veszti az értékét és a dollár a világpiac meghatározó valutája, ha tetszik, ha nem és úgy emelkedett a dollár, hogy közben Amerikában infláció volt érted? tehát ami azt jelenti, hogy a dollár értéke a többi valutához képest úgy emelkedett, hogy közben Amerikában infláció volt, nem is kicsit tehát szokatlanul nagy ugye infláció mindig van csak nem mindegy hogy egy három százalék vagy a fölött van érted? tehát körül kell egy kicsit nézni hogy mi van a világban és a dollár pedig mit tudom én hány, három hónapja vagy mióta elkezdett zuhanni és folyamatosan zuhan tehát ami azt jelenti hogy ugye akkor Amerikában még nagyobb infláció van, minél nagyobb a pénzromlás annál nagyobb az infláció, tehát a, az infláció és a pénzromlás az abszolút összefügg, egymástól függ a két dolog, ahol infláció van ott pénzromlás van, ahol pénzromlás van ott infláció van, oké? Okay. Tehát mi lesz az emberekkel? Mit tesznek az emberek? Tehát most még vannak tartalékaik most még ugye viszonylag elég a fizetésük de mi lesz ha nem lesz elég? mi lesz ha elfogy a tartalék? Hm? tehát egy olyan világban kellene élni ahol nem ilyen dolgok vannak nem? egy olyan világ kellene az embereknek ahol az emberek boldogok vagy nem ezért születtünk? azért születtünk hogy szenvedjünk hát azt, ha azt gondolod hogy azért születtek az emberek hogy szenvedjenek akkor te bolond vagy ennyit tudok mondani hát nem azért születtünk hogy szenvedjünk azért születtünk hogy boldogan éljük az életünket vagy te nem ezért születtél hát akkor szenvedj ha nem ezért születtél jó tehát ugye azt gondolják emberek hogy a túlélés vagy a minél több pénzköltés az életük értelme, hogy rosszul látom most gondold végig és jött a karácsony nem azt mondom hogy túl vagyunk egy nagy infláción tehát ugye az elmúlt egy évben szerintem volt legalább 50%-os infláció Legalább itt Magyarországon. És az azt jelenti, hogy átlagosan az árak legalább emelkedtek 50%-kal. Oké? Okay? De az emberek nem gondolkodnak, hogy lehet, hogy nem ajándékozni kéne egymásnak, hanem szeretni egymást karácsonykor. Tehát legalább karácsony. Tehát tudod, mit jelent az ajándékozás? Hogy megvenni a másik szeretetét. A szeretetet nem venni kell. Soha nem csinálták ezt az emberek. Az emberek szerették egymást, és nem megvették a másik szeretetét. Most az embereket rávették arra a fogyasztói társadalomban, hogy vegyék meg mások szeretetét. tehát ahhoz, hogy, hogy az ember, nem tudom én, megél egy karácsonyt, az miért? Az a, én nem azt hallottam, hogy az a vásárlás ünnepe én azt hallottam, hogy az a szeretet ünnepe, nem? és az emberek annak ellenére, hogy megéltünk egy mondjuk egy, egy év alatt 50%-os inflációt bevallottan is már vagy 20 mit csinálnak? költekeznek vagy nem, rosszul látom? és mi lesz utána ha elköltik a pénzüket? mi lesz velük? Hm? tehát egy érdekes világban élünk, át kellene látni ezeket a dolgokat nem, az élet értelme nem a pénzköltés, nem a túlélés Na, akkor nézzük meg hogy micsoda, jó? de először is nézzük meg hogy mit csinálunk képzéseket tartok 93 óta tehát embereket képzek 93 óta az 29 éve és kaptam egy küldetést ebben a kapcsolatban Közben, mióta emberekkel foglalkozom, hogy kellene egy másik társadalmi formának lenni ezen a bolygón, mert az emberiség ideje lejárt 2012. december végével, tehát december 22-vel. Ha arra visszaemlékszel akkor sokan mondták azt, hogy világvége. Ez tényleg világvége volt, egy korszak vége és most van egy átmeneti korszak és 2035-től viszont egy új korszaknak kellene lenni ezt honnan kaptam? fentről kaptam attól hogy te nem tudsz kommunikálni a fentiekkel az a te személyes problémád én hála istennek tudok oké okay? és ugye egy látomás formájában jött ez éjszaka az hogy vállalom-e a csapatommal természetesen mivel én vezetem a csapatomat ezért a csapat nevében is vállaltam az hogy ezen a bolygón aranykor legyen miért? S évtizedek óta mondom, olvastam proféciákat a magyarságról hogy miért, lesz, milyen, ilyen, miért ilyen az élete tehát a múltban írták hogy miért lesz olyan élete tehát miért lesz átok rajta stb. stb. stb. tehát minden gyönyörűen le van írva a múltban hogy mi várható, pont az lett egyébként ami várható és az is le van írva hogy ez időtájt elindul egy tudás egy magasabb rendű tudás az emberiség számára, amely létrehoz egy újfajta társadalmi formát egy olyan társadalmi formát, ahol az emberek boldogan élnek ezt a társadalmi formát aranykornak neveznék, nevezik nem tudom, tudod-e, hogy az emberiségnél van vaskor, van bronzkor, van ezüstkor és van aranykor ami azt jelenti, hogy nem fémmegmunkálásról beszélek hanem ciklikusan változik, az vaskor után mindig aranykor jön, az aranykor után ezüstkor, ezüstkor után bronzkor, a bronzkor után vaskor, és a vaskor után pedig megint aranykor, és az, az emberiség ciklikusan ezt átélte már sokszor, és ugye a vaskor ideje lejárt, amikor nem sikerült aranykort létrehozni a bolygón, akkor fogták és törölték az emberiséget. Ezt már megcsinálták hatszor. Oké? Okay? Most azért nem törölték az emberiséget, mert sokkal jó ember. Csak az a baj, hogy a jó emberek alszanak. Szó szerint. Mert elaltatják őket. Szó szerint elaltatják. Mivel? Pénzzel. Altatják el szó szerint és ahhoz hogy felébredjenek a jó emberek az kell hogy elfogyjon a pénzük világos ez? mert addig míg van elég pénzük addig szúnyok alszanak csipke rózsika álmot alszanak és mondom ahhoz hogy felébredjenek a jó emberek az el kell hogy fogyjon a pénzük na ezt a világot kezdtük el élni és ha te nem látod azt hogy fogy az embereknek a pénzük, én meg majd mondom előre neked ugyanis én rengeteg dolgot megjósoltam az elmúlt 25 évben és mind bejött ezt a 2020-as márciusi dolgot is megjósoltam igaz hogy áprilisra jósoltam tehát két héttel hamarabb jött oké? Okay? és minden olyan jóslatom ami a jövővel kapcsolatos az meg mind bejött oké? Okay? azért mert nekem előre megsúgják hogy mi várható ilyen egyszerű, nehogy azt gond, gondold hogy mi tudom én Nostradamus az magától találta ki a jóslatait azt fentről megsúgták neki, világos ez? tehát a fentiek tudják hogy mi a jövő mert a jövő pontosan kiszámítható vagy majdnem tökéletesen pontosan kiszámítható, az emberek működése véget kiszámítható tehát nehogy azt gondolt hogy egy feltaláló az olyan baromi okos hogy képes nem létező dolgokat a Földön addig nem létező dolgokat feltalálni, nem egyszerűen leküldik neki információként és a legtöbbnek álmában küldik le nem hiszed? nézz utána, nézz utána például Tesla-nak elmondja hát most már nem de akkor elmondta ugye életében hogy ő kapja az információkat és az összes feltaláló így működik csak tudod miért? nem vallják be? mert akkor kiröhögnék érted? ilyen egyszerű, szó szerint ezért azt mondja, hogy ő hát az egójának gondold végig, milyen baromi jó jön, hogy ő találta ki mert olyan szuper, szuper okos közben leküldték neki az információt tehát minden olyan találmány, ami előtte a Földön még nem volt az mind leküldött információ Na most akkor onnantól kezdve biztos nem léteznek ezek a dolgok tehát nem létezik olyan, hogy embereknek van kapcsolata földön kívüli mondjuk isteneknek nevezhető lényekkel hogy akkor nem létezik, de akkor te miért nem találtál ki már dolgokat vagy miért nem jósoltál jövőt? Hm? ha nem létezik mert neked nincs ilyen kapcsolatod ilyen egyszerű, oké? Okay? nekem meg van, nem volt mindig gyerekkoromban volt, kisgyerekkoromban majd azt utána nem volt mert lebeszéltek róla hogy ilyen létezik azt utána megillett, oké? Okay. egyébként neked is volt ilyen képesség egy gyerekkorban csak lebeszéltek róla a szüleid, hidd biztos vagyok benne jó, szóval lényeg az, hogy hogy aranykornak kell lenni 2035-re tehát már 2035 az az aranykor éve kell hogy legyen tehát 2034 évvégéig és a jóslatokban az szerepel hogy ez időtájt a Kárpát medencéből indul el a magasabb rendű tudás amely elhozza az emberiség számára a boldogságot oké? Okay? én ebben hiszek te meg azt hiszel amit akarsz oké? Okay? és én ezért teszek hogy ez megvalósuljon és amikor először hallottam ilyenről ilyen illetve olvastam ilyen jóslatot, azt mondtam, hogy na ez az, ez a küldetése, érted? és ez nem egy ember küldetése, egy ember nem tudja az emberiség számára elvinni a tudást ahol sok ember kell, nagyon sok ember tehát hogy a bolygón az egész emberiség számára kivétel 20% aranykor lehessen, ahhoz kellene 320 millió tanító 320 millió tanító Érted? az nem kevés és az azt jelenti, hogyha számolgatsz ugye A 20% 20%-kal az a tanító. Jó? De ugye leveszünk az emberiségből 20%-ot, miért? Na azok az antiszociális elnyomók, azok a taníthatatlanok, fejleszthetetlenek. Marad 80%, az is, mint tudom, 6, 6 milliárd 400 millió ember. Az se kevés és annak a 20%-a és annak a 20%-a tehát magyarul egy tanítóra 25 tanítvány jut az nem olyan sok ha megnézed az azt jelenti hogy van akire kevesebb tehát nem mindenkire 25 van akire kevesebb, van akire több na most egy kérdés van, te mi akarsz lenni? tanító vagy tanítvány, nyilván először tanítvány az ember ahhoz hogy tanító lehessen, ugyanúgy voltam én is én milliókat áldoztam a tudásomra szó szerint és éveket természetesen sőt évtizedeket áldoztam a tanulásomra érted? most a legtöbb ember egy megveszekedett huncut vasat se áldoz a saját fejlődésére tanulására vagy rosszul látom? gondoljátok végig mi akarsz lenni? vagy mi lesz azokkal akik nem jutnak be az aranykorba tehát akik nem hajlandók fejlődni tehát hogy világos legyen ez a kérdés én elég régen figyelem meg a halálozásokat hát vagyok elég koros ahhoz hogy ezt már régóta csináljam mondhatjuk azt hogy több mint 30 éve figyelem a halálozásokat és elsősorban azokat akiknek még nem jött volna el az ideje arra hogy meghalljon tehát magyarul még nem annyi idős volt hogy mert ugye mit szoktak mondani mit tudom én már valaki betöltötte a 80 évet Hát akkor az már szép kor, és már persze, hogy meghal, vagy 90, hát még inkább ezt mondják. De valaki még, mit tudom én, 40 vagy 50 éves, arra nem szokták azt mondani, hogy szép kort megél. És már nem csoda, hogy meghal. Na én főleg azokat tanulmányoztam, akik korábban haltak meg. Senki nem véletlenül halt meg mit jelent az a nem véletlenül? Hát persze azt mondod, hogy nem véletlenül, hát balesetbe vagy betegségbe, nem véletlenül mind nem csinálta azt, amit neki csinálnia kellett volna nem élt a képességeivel érted? mind aki meghalt azt kivonták az élők sorából ugyanúgy, hogy a születésünk nem tőlünk függött elsősorban ugyanúgy a halálunk sem tőlünk függ elsősorban ugye ilyen mesékbe meg filmekben látni olyat hogy mit tudom én kaszás meg, ugye a, mit tudom én a halál kapujának hogy mit tudom én minek a pokolkapujának az őrzője, még ilyenek, tehát ott ilyen mitológiai személyekben is vannak olyan megjelenített istenségek, akik a halál urai. Tehát ezáltal már te is láthattál valami hasonlót, csak hogy ezt a dolgot tisztázzuk. Te nem születtél volna le. Mi az, hogy leszülettél? hanem a tested, a tested az kibújt édesanyádba benne van egy lélek hogy vagy tisztában a saját lelkeddel? Hm? Tisztában vagy vagy azzal hogy van lelked, ezt a szót már biztos hogy hallottad, nem? sőt ugye milyen érdekes még ragot is rakunk hozzá például hogy lelkes, nem? ha valaki lelkes tehát honnan van a lelked? honnan van a lelked? honnan van? gondolkodsz tán már ezen? mit csinált például a lelked ez élet előtt? mit csinált? mit gondolsz a, a saját lelkedről? miért tudsz gondolkodni? a több élőlény miért nem tud gondolkodni? azért nem van lelked, tehát ő bennük csak életerő van, életenergia van benned van életenergia is, meg lélek is a lélek az egy értelmes energia, tehát egy értelmes energia érted? értelmes energia tehát nagyon érdekes hogy értelmes, érted ugye ez megint csak rokon értelmű szó szóval a lényeg az hogy értelmes energia és ezen a bolygón csak az emberben van értelmes energia más lényben nincs és hova lesz ha meghal az ember? hova lesz az értelmes energia? hol volt előtte mielőtt nem éltél az értelmes energiát? tanultál fizikát, ki az aki nem tanult fizikát tegye már fel a kezét nem tanultál olyat hogy az energia nem vészel csak átalakul hm? hát ami azt jelenti hogy ha van értelmes energia benned amit léleknek nevesznek az hova lesz ha meghalsz? Hm? nem tud elveszni mert az energia nem vészel az azt jelenti hogy ki kerül belőled és hova lesz? nem tűnik el, eltűni nem tud az energia, gondolkoz, megállapított tény hogy az energia nem vészel oké? Okay. tehát elégedsz egy tárgyat és az különböző dolgokká változik, érted? de a bennünk lévő értelmes energia az nem változik meg az létezett a te testedben is létezik akkor is mikor kikerül belőle és akkor utána rögtön felvetődik a kérdés és mi volt előtte? hát az energia az csak az energiából tud létrejönni, a semmiből nem tud létrejönni energia hát ugyanúgy ahogy az energia nem tud eltűnni az nem is tud a semmiből létezni tehát ez oda-vissza igaz csak erről senki nem beszél a semmiből nem tud létrejönni egy energia világos ez? az úgy tud létrejönni hogy van, ami azt jelenti hogy max át tud alakulni mert ugye tanultuk hogy az energia az nem vészel csak átalakul de az értelmes energia mivel van értelme miért alakulna át? bolond lenne, mert egy nem értelmes energiát fogja és egy értelmes lény átalakítja érted? és mint tudom eltüzelés akkor lesz belőle különböző halmazállapotú állapotú valami érted? de egy értelmes energiát, gondolkoz logikusan, egy értelmes energiát amikor kikerül egy testből miért alakulnád? hiszen értelmes, miért alakulna át? bolond lenne átalakulni, ami azt jelenti akkor hogy jöhetett ide? nem jöhetett létre egy nem értelmes energiából, logikus? mert a nem értelmes energiából soha nem lesz értelmes energia világos ez? tehát ezáltal már akkor is, mikor belét került, a testedbe került ez az energia, már akkor is értelmes energiaként létezett. Logikus? És akkor hol volt előtte? Vagy hol lesz utána, hogyha már nem ebben a testedben lesz a, ez az értelmes energia? Hát létközi állapotban. Ezt úgy hívják. Ezt úgy hívják, hogy létközi állapotban. Két lét közötti állapot. Ami tudod, micsoda? Miről számolnak be azok, akik meghaltak, és emlékeznek arra, tehát visszajönnek, és emlékeznek arra, hogy mi volt, amíg meg voltak halva. Érted? Mit mondanak? Gyakorlatilag nagyon hasonlót. Mind. Mind nagyon hasonlót mond tehát az összes ilyen elbeszélés nagyon hasonlatos egymáshoz persze a legtöbb ember aki meghal és visszajön nem emlékszik mert nem teszik neki emlékezetessé az hogy valaki emlékszik az nem véletlen oké? Okay? tehát aki úgy jött vissza hogy, hogy emlékszik arra hogy mi volt odát az nem véletlen tehát visszajön és emlékszik és elmondják gyakorlatilag nagyon hasonlót miért? mert az egy virtuális valóság amiben belekerülnek ezért ugyanolyan vagy szinte ugyanolyan tehát egy létrehozott virtuális valóság a lélek számára és ebből a virtuális valóságból visszajön a lélek, beszáll a testbe és él tovább és ezáltal a legtöbb olyan aki emlékszik hogy mi történt a halála után és ugye visszajön, annak meg is változik az élete mert ott kap valami instrukciót arra hogy változnia kell, miben kell változnia és az illető nem változik meg akkor fogják és így kivonják az élők sorába oké? Okay? nekem erre van példám konkrét rokonom aki meghalt, visszajött, elmesélte hogy mi volt a létközi állapotba és utána nem teljesítette azt amit kellett volna teljesíteni és vonták az élők sorába oké? Okay? szóval lényeg az hogy van benned egy lélek milyen célra? azért hogy pénzt azért hogy túléljen, hát ennek meg kell túlélni, hát ha előtte is létezett, utána is létezik most is létezik, a léleknek nem kell túlélni, mert az túlél tehát nem kell pénzt költeni, annak a léleknek nincs szüksége kajára nincs szüksége vízre, nincs szüksége melegre, hidegre nincs szüksége, tudod mire van szüksége a léleknek? egyetlen egy dologra na mire? Szeretet. szeretetre, így van szeretetre van szüksége és illetve még egy dologra na még mire? tudásra Tudás. így van, két dologra van szüksége, most gondold végig az előző életedben meghaltál és volt egy előző életi tudásod, ha itt a földön haltál meg mert ha nem a Földön voltál akkor nem haltál meg de érdekes tehát ha Földön voltál előző életedben akkor meghaltál ha nem a Földön voltál előző életedben akkor nem haltál meg akkor mi történt ha nem a Földön voltál az előző életedben régiek kiléptél a testedből, így van fogtad és ott hagytad a testedet és idejöttél a Földre, és fölvettél egy új testet, de mi lett a tudásoddal? Hm? elmentették, elmentették a tudásodat, az összeset elment a tudásod, elmentették miért? hát miért mentik el? hogyha oda kerülsz, mondom, ha oda kerülsz ha egyáltalán oda kerülsz. Vagy te neked az az életfeladatod, hogy inkarnálod, inkarnálod, inkarnálod. Mondhatnánk azt, hogy mókus kerék, mókus kerék, vagy mondhatnánk még tovább, szenved, szenved, szenved. Hát megnézzük az én fiatalkoromat. Százszor jobb volt, mint a mostaniak fiatalkora. Százszor látom, hogy mostaniak hogyan. A mostani fiatalok hogyan, hogyan élnék, élnek most nem cseréltem volna velük, százszor jobb fiatalkorunk volt pedig neked nem ezt tanították az általános iskolában meg a középiskolában tuti, hanem azt hogy milyen elnyomás volt akkor most sokkal nagyobb elnyomás van, mint akkor volt, mikor én voltam fiatal sokkal nagyobb elnyomás van tehát ami azt jelenti hogy egy olyan fajta világ van ha megnézed ahol nem jobb lesz az új generációknak, hát van egy szabály ebben kapcsolatban tehát hogyha jön egy generáció, 25 év egy generáció egyébként, jön egy generáció és gyerekek születnek annak a generációnak de elszúrják az elszúrt generáció még jobban elszúrja az ő gyerekeit ezt akik idősebbek látják akik átlátnak mondjuk két-három generációt azok látják csak te nem látod fiatalként hogy minél jobban elszúrták a generációt annál jobban elszúrja a saját gyerekét vagy rosszul látom? és sajnos ez van? tehát ugye én látom láttam az előző generációt az az előtti generációt is láttam ugye a szüleim voltak az az előtti generáció szüleim az előttem lévő generáció rálátok már a következő generációra meg az utána következő generációra sőt már a leges generációt is látom ami azt jelenti hogy ez hány generáció tehát kettőt láttam idősebbet, meg a sajátomat, meg hármat látok, tehát hogy kettőt, meg a sajátom, meg hármat látok még, az hat én hat generációra rálátok és ha te ilyen korú koru vagy mint én vagy közel ilyen korú akkor te hat generációt látsz oké? vagy láttál mert lehet hogy már nagyszüleid nem élnek nekem sem oké? hiszen ugye mikor indult a legújabb generáció? emlékeztek rá? 18, így van, a legújabb generáció az 2018 tehát az a hatodik generáció amire az én korosztályom rálát érted? gyerekként ráláttunk a nagyszülőnk generációjára teljesen tehát ezt miért mondom? azért hogy lásd hogy nem álomvilágban kell lenni hanem azt kell látni hogy egyre rosszabb és rosszabb mert egyre rosszabb, tehát a rosszabban nevelik a gyerekeket a felnőttek, érted? tehát én még nem egy fogyasztói társadalomban nőttem föl ha te fiatal vagy te meg a fogyasztói társadalomban nőttél föl tehát én még felnőtt voltam hosszabb ideig nem fogyasztói társadalomban a fogyasztói társadalomban egy a lényeg hogy te minél többet kölcs, minél kevesebbe kerülj és minél nagyobb szolga legyél vagy minél jobb szolga inkább azt mondanak. ez a lényeg a fogyasztói társadalomnak ez a lényege hogy szolgákat neveljen és ha te alkalmazott vagy vagy kényszervállalkozó akkor bocs lehet, hogy fájni fog, szolga vagy aki jó szolgát csináltak belőled tehát lényeg az, hogy gondold végig, nem lenne dolgunk? nem tudom, te jó embernek tartod-e magadat? én annak tartom nem kellene valamit azért tenni, hogy egy jobb világ legyen? vagy majd magától létrejön egy jobb világ? itt van ez a négyezer éve ami több mint négyezer éve azt mondja hány ezer éve? mikor volt a vízözön? 4700 éve volt a vízözön? azóta van ez az emberiség mikor oldották meg az emberiség helyet? mondjuk a fentiek? vagy a földön kívüliek? Hm? bármit is? mikor? vagy kérdezem a hatalom, mikor oldotta, a földi hatalom, mikor oldotta meg az emberiség sorsát? Hm? hányszor és mikor? egyetlen egy megoldás van ha az emberek akarnak egy jobb társadalomban élni saját, mindenkinek saját személyes fejlődés, nincs más út az azt jelenti hogyha az ember fejlődik, maga, saját maga az ember, akkor egyre jobban csinálja a dolgait és ha mindenki ezt tenné, akkor lenne egy szép világ na ez lenne az aranykor csak aki nem akar fejlődni azt a, az élet és halál urai, azaz a fentiek kivonják az élők sorából, mint eddig mindig láttam és ezt tudod mit jelent? hogy rengeteg hozzátartozódat fogod elvesztíteni hamar a következő hány évünk van addig? 13 évben oké? Okay? rengeteget, nem csak hozzátartozódat, ismerőseidet, barátaidat, rengeteget oké? Okay? ha te fejlődsz ha nem fejlődsz akkor magadat is elveszted ennyi semmi gond nincs azzal akkor te is mész ugyanúgy mint a többiek, ez nem ijesgetés, nehogy azt higgyétek hogy ez ijeszgetés, ez figyelmeztetés, tudod mi a különbség az ijeszgetés a figyelmeztetés között? az ijeszgetésnek kicsi az esélye, a figyelmeztetésnek meg az esélye nagyobb mint a nem megvalósulása, érted? Tehát gyakorlatilag nekem azt mondták a fentiek, hogy ők gondoskodnak arról, hogy azok, akik nem a hajlandók tanulni itt a következő 13 év során, azokat szépen fokozatosan kivonják az élők sorába. Nem kell elhinned, majd meg fogod tapasztalni. Oké? Van, akik azt mondják, hogy én ijeszketek ez nem ijeszgetés, mondom még egyszer, figyelmeztetés akkor ijesztgetés lett volna ez az időszak amiben beérkeztünk 2020 máciussal és én ezt előre mondtam akkor az ijeszgetés volt? nem, figyelmeztetés, mit mondtam az embereknek előtte már 5 éve? tartalékoljanak méghozzá azt is mondtam hogy hogyan miként oké? Okay. aki ezt megtette az most könnyen van, aki nem tette az így járt. Oké? Okay? De miért kellett... Előtte nem mondtam ilyeneket, hogy tartalékoljon. Miért nem? Mert nem kellett mondani. Mert nem volt olyan világ, amire tartalékolni kellett volna. De előtte, az előtt, 2020 előtt, 5 évvel már elkezdtem ezt mondani. Hogy tessék, tartalékolni. Mert jön a nehéz világ. Tudod, honnan tudtam? de egyébként ha nem súgják meg akkor is 90-es években nem súgták meg hanem demográfiával kellett foglalkozni. és a demográfia az nem hazudik, a számok azt mondják nem hazudnak és abból pontosan ki lehetett számolni hogy a demográfia hogyan fog alakulni, mikorra és mikor lesz az a gazdasági válság aminek be kell következni a demográfia változása miatt tudod mi a demográfia? a születési arány és a halálozási arány közti különbséget tehát ami azt jelenti, hogy mennyi és benne van az idősek természetesen tehát a társadalom előregedése tehát az azt jelenti, hogy mennyi ember fog eltartani mennyit ezt jelenti a demográfia És, és abból gyönyörűen lehetett látni, hogy mikorra fogy el az, hogy kevés-kevesebb ember születik, és nagyon sokat kell eltartani Na mit gondoltok, miért emelik a nyugdíjkorhatát? csak azzal nem oldják meg a munka nélküliség problémáját tehát ami azt jelenti, hogy minél jobban kitolják a a nyugdíjkorhatárt annál több munkanélküli lesz ezt most Magyarországon úgy oldják meg hogy ne legyen nagy számú munkanélküli hogy két hónap után kiveszik a munkanélküli státuszban érted és onnantól kezdve nem munkanélküli mert kikerült a státizmog képzeld el mikor két év volt a munkanélküliségé, addig két évig benne volt a munkanélküli státuszban most már csak két hónapig van az nyilván sokkal kevesebb statisztikailag az a szám hogy mennyi a munkanélküli és akkor mondják hogy milyen kevés a munkanélküli hát persze meg kikerülnek két hónap után kikerülnek a státuszba és már nem munkanélküli tehát minden hát a statisztikával úgy lehet játszani hogy akarják tehát lényeg az hogy át kell látni hogy egy olyan világban vagyunk ahol sokan nem dolgozó, sok ezáltal az eltartott, és egyre kevesebb a dolgozó. És ugye nehogy ma azt mond nekem, hogy ez normális működést tud el, el létrehozni. Hát ha normális működést tudott volna létrehozni az országokba, akkor az országok nem adósodtak volna el. És kik adósodtak el elsősorban? A nyugati országok. A fejlet nyugati országok, beleértve minket is oké? Okay? miért? mert az élet, a lakosság életszínvonalát hitelből tartják fenn és ebben a legjobbak az amerikaiak, főre elsően is, meg összességében is annak ellenére hogy nem a legnagyobb nemzet, mégis nekik a legnagyobb az adóságállományuk miért? mert hitelből tartják fenn a lakosság életszínvonalát oké? Okay? tehát az nem lehet fenntartani sokáig hogy egyre kevesebb a dolgozó és egyre kevesebb vagy egyre több a nem dolgozó nem lehet fenntartani és ez a demográfia én ezt láttam 94-től már, mert 94-től ilyennel kellett foglalkoznom oké? Okay? szóval lényeg az hogy érdekes világban élünk de reálisan kellene látni a dolgokat, tehát azt is reálisan kellene látni hogy előtte volt hat emberiség és ott voltak az okok hogy miért törölték ha egy emberiség rendesen működik akkor azt nem törlik világos ez? és szerinted ez az emberiség rendesen működik a jó emberek nem csinálnak semmit. A jó emberek várják, hogy majd jönnek az ufók, vagy a jóisten, vagy majd Jézus, vagy mit tudom, a hatalom, vagy majd bármi más megoldja. Nem ezt csinálják a jó emberek. Nem csinálnak semmit. Várakoznak. Imádkoznak. <gül> ki ez? Azt se tudják, hogy ki ez imádkozna. Gondold végig, nem tudják, hogy ki ez Hát gondold végig hányféle vallás van, amely imádkozik valamilyen Istenhez de érdekes, majdnem mind máshoz nem egyhez, hanem mind máshoz, hogy van ez? Honnan tudják azok közül melyik a jobb, vagy melyik a rosszabb? Jó kérdések, nem? Gondolkoztam már ilyeneket? A vallások egy dologra jók hogy a társadalmat semmi másra, ugyanez a nyelv, az is megosztja a társadalmat ugyanez a politika, megosztja a társadalmat, vagy rosszul látom? még a sport is megosztja az embereket, ott már nem a társadalmat osztja meg csak az embereket hát van egy csomó megosztó tényező, nem talán az egységre kellene törekedni? Hm? hát régen a bolygón egy nyelv volt nem sok nyelvűség volt és ez tény utána tudsz nézni egyetlen egy nyelv volt egy ős nyelv De addig tud, tudott ugye egység lenni míg egy nyelv volt és azzal kezdődött a megosztás hogy egyesek kitalálták hogy nagyon jól kosszuk meg a nyelvet hogy ne tudjanak rajtunk uralkodni, mások szóval egy érdekes Történetem van ennek az egész történelmet, imádom a történelmet egyébként világéletemben nagyon szerettem, valószínűleg azért, mert jó volt a történelem tanár általános iskoláskorban, és ezért ugye megszerettette velem a történelmet, és ezért sokat foglalkoztam a történelemmel, de elsősorban ugye, ugye olyan történelemmel, ami minden emberre vonatkozik, tehát nem csak egyesekre sose értettem egyébként hogy történelmórán miért nem a magyar történelmeről tanulunk a legtöbbet, miért mindig mindenféle egyéb más népeknek a történelméről, sose értettem, hát most már értem persze szóval lényeg az hogy mondhatnánk azt hogy ha te most hallgatsz engem akkor kaptál egy utolsó esélyt nem azt jelenti hogy meghalsz most ne értsére, nem csak nincs más esélyre ez a bolygón tehát mi foglalkozunk azzal hogy bevigyük az embereket az aranykorba, senki más a bolygón nem foglalkozik ezzel senki tehát ez az utolsó esély azt jelenti hogy vagy velünk jössz az aranykorba vagy nem tudsz bekerülni az aranykorba tehát most gondold végig az aranykor egy olyan társadalmi forma ahol senki nem tud annyit az aranykorról mint én de tényleg az aranykor egy olyan társadalmi forma ahol mindenki képes feltétel nélküli együttműködni egy másik személlyel, bőrszintől, nemtől, identitástól, mindentől függetlenül érted? és akkor azt gondolják emberek hogy majd több szálon, több csatornán majd be lehet jutni az aranykorba és akkor hogy lesz együttműködés? Hm? tehát még egyszer hogyha mondjuk oda bekerül egy milliárd ember az aranykorba akkor az egy milliárd ember közül az egy milliárd képes arra hogy bárkivel keresztbe kasul együttműködjön feltétel nélkül na most ezt csináld meg itt a bolygón akkor ugye mondanám hogy miért pont mi? keres egy olyan tanítót a bolygón akinek van kilenc évnyi tudása arra vonatkozóan hogy hogyan működjön az ember és hogy hogyan működik az élet illetve hogyan működik az élet és hogyan működik az ember 9 évnyi tudása hm? Keres, mondom még egy ilyen tanítót a bolygón, nem fogsz tanult, találni és ha megnézed ugye azt mennyi, 30 óra havonta az egy évben durván 360, szorozva 9 évvel 2000 valahány száz órányi tudás, ha jól számolom érted? tehát ez nem nagy képűség, ez tény, tehát ez tény tehát én tudom magamról mit tudok, tudom magamról hogy hova tartok az aranykorba például úgy fog működni hogy senkinek nem lesz főnöke érted? nem lesz el, hogy főnök és beosztott olyan lesz hogy az emberek fogják és megbeszélnek egymással dolgokat és utána teszik a dolgokat, főnök nélkül képzeld el és nem kell ellenőrizni hogy megteszi-e vagy sem mert mindenki meg fogja tenni érted? tehát nem lesz szükség olyanra hogy például miniszterelnök meg király, meg államelnök, meg miniszterek, nem kellenek ilyenek na erre varják gombot nem lesz olyan, hogy polgármester érted? csak azért hogy félre ne értsétek hogy bármilyen pozícióra törnék majd az aranykorba nem lesz olyan, hogy pozíció, érted? Szóval lényeg az, hogy én tudom, amit tudok, te meg hiszel, amit hiszel. Ennyi én át tudom adni, azt vagy elfogadod, vagy nem. De azt tudom, hogy akik velünk tartanak, az be fognak kerülni az aranykorba. A többiek, azok meg így jártak. És tudod, milyen jó dolog embereket fejleszteni? Sok mindent csináltam életemben, de ennél jobb dologgal nem találkoztam és ugye most még 2026-ig van kiválasztódása annak hogy kik lesznek a tanítók érted? mert ugye aki tanító azt követik és akkor mondhatnánk azt hogy vezető de nem olyan mint egy munkahelyen a beosztott vezető, nem, nem olyan szóval 26-ig van ez a kiválasztódás 2026-ig nincs messze ez egyáltalán nincs messze és az alatt dől el, hogy kikből lesznek a tanítók és mondhatjuk azt, hogy akik ugye sokkal több embert fognak tanítani mert ugye átlag 25 ember lesz a tanító létszám, akit tanítanak az az egy átlag, valaki kettőt fog, valaki meg a sokszorosát a 25-len tehát tudod milyen jó dolog az mikor valaki mondjuk valamilyen problémája van és te tudsz rá megoldást segíteni neki érted? nem megoldani az ő problémáját hanem olyan biztos módszert tudsz adni amivel a problémáját meg tudja oldani az elmúlt 12 évben nem tudtak olyan problémával velem hozzám fordulni amire ne lett volna megoldás és módszer 12 éve kezdtem el az embereket tanítani a külsősöket, mert előtte a vezetőknek tanítottam milyen tudást tehát 2010-től a vezetőknek tanítottam nem 2010-től, 2000-től 2010-ig vezetőknek tanítottam azt amit most általánosan tanítok illetve hát annak csak egy töredékét tanítottam akkor mert folyamatosan kapom a tudást például előadás közben is folyamatosan kapom a tudást akik ugye itt tanulnak ezt pontosan tudják tehát például vannak ugyanolyan témák mert körforgásban vannak a képzések, van 26 nagy témánk abból most 25-öt tartunk tehát van 25 nagy téma ami körforgásban van, egy téma az több hónap tehát például azt a témát amit önbizalom teremtő kócsnak hívunk a kócs azt jelenti hogy ember és életjobbító azt ötödik hónapja csináljuk jó? Van, volt egy olyan témánk ezelőtt amit 8 hónapon keresztül csináltunk egy témát, akkor számolt ki hogy jön ki a a 9 év jó? hogy vajon kijön -e? már vajon kijön-e? szóval tanítjuk az embereket és ha hozzánk fordulnak vezetőkhöz, akkor segítünk megoldani a problémájukat, úgy értve, hogy tudást és módszert adunk ahhoz, hogy megoldják a problémájukat, és látjuk, hogy fejlődnek, érted? emberek fejlődnek, és csodálatos dolog, mikor az emberek fejlődnek, tehát egy csodálatos dolog, semmivel nem tudom összehasonlítani, de tényleg, tehát az, mikor emberek fejlődnek és folyamatosan fejlődnek, érted? Vagy fokozatosan fejlődnek, mindegy, hogy mondom. Ez egy csodálatos dolog. És lehetőséget biztosítottunk mindenkinek arra, hogy például legyen saját csapata. Saját csapata. Hogy gyakorolhassa a saját csapatán a tudásátadást. De az, hogy legyen valakinek saját csapata, az mindenkinek a saját döntése. Mi lehetőséget biztosítunk rá az hogy él vele vagy nem él, az az ő dolga lehetőséget biztosítunk a megélhetésre az embereknek hogy kiszabadulhassanak az elnyomói környezetbe ha egy ember az elnyomói környezetben keresi a pénzt akkor mikor elnyomást kap mindig visszaesik elveszíti a tudását és ha valaki a lehetőséget kihasználja akkor kikerülhet előbb-utóbb az elnyomói környezetbe de ha te szívesen dolgozol életed végéig az elnyomói környezetben, nekem aztán tök mindegy, neked nem mindegy ha biztos szereted hogy elnyomogatnak vagy ha főnök vagy akkor te nyomogatsz el másokat biztos jó? szóval a lényeg az hogy egy olyan rendszer lett itt kialakítva ami teljesen páratlan a bolygó történetében egy kettő egy korszakot hozunk létre ebbe te részt vehetsz hogy kimaradhatsz belőle de még egyszer ilyenne nem fogsz találkozni az biztos ezért van az utolsó esély érted? tehát eddig nem volt korszakalkotás most van élhetünk vele és mi élünk is vele, itt az hogy teljes vele vagy sem az csak rajtad múlik senki máson. ha élsz vele itt lesz egy közösség amely szeretet alapon működik oké? Okay? itt a megoldásokat adjuk azoknak akik itt tanulnak és tudnak segíteni másoknak ők is a megoldásokban tehát hogyha te még nem foglalkoztál olyan szinten emberekkel hogy segíteni nekik hasznos tudással akkor hidd el hogyha ezt majd fogod csinálni fogod élvezni mindenkinek azt javaslom hogy ne menjen el a lehetőség mellett, bár mindenkinek a saját döntése nyugodtan elmehet mellette hát és gondold végig hogy azért körülbelül százezren nézik az előadásaimat összességében díjmentesen és nem díjmentesen azért nem hiszem hogy az a százezer ember hű ember lehet hogy te ezt hiszed, én biztos hogy nem oké? Okay? és azok magyar emberek oké? Okay? nem feltétlenül Magyarországon élők, bár a nagy része természetesen Magyarországon élő jó tehát ne várd az első részben hogy módszereket fogok átadni, az a második részre tartozik a második részben viszont kapsz bőven módszereket tehát ezáltal ugye a második rész és az első rész az lényegesen eltér egymástól most tartunk egy 30 perc szünetet és következik az önbizalomteremtő kócsképzésünk következő része egészen 4-9-ig mindenkinek további szép estét és jó tanulást kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok! köszönöm szépen!